کسی کی بغاوت عشق ہوتا ہے اور کسی کی عدالت عشق ہوتا ہے کوئی عشق کو ڈھونڈے تو کوئی یار سے روٹھے ہیں زندگی کے افسانے کشست رائے دوست کوئی کسے پا کے ٹھکرائے اور کوئی اس کی آس میں مر جائے عشق کرنا عبادت ہے صرف بندوں کے لیے نہیں عشق خدا عظیم ہے صرف پرندوں کے لیے نہیں بھلا یہ عشق ہے کیا عشق ایسا رنگ ہوتا ہے جو جنون کا ڈھنگ ہوتا ہے مل جائے تو آسماں چڑھتا ہے نہ ملے تو بس داستان ہوتا ہے سنا ہے کہتے ہیں شاعری میں شہزاد سنا ہے کہتے ہیں شاعری میں شہزاد یہ انداز عشق اقبار ہوتا ہے